وفي الحقيقه تاري بزاف لان من المحاور الكبيره اللي خديت عليه وقت اللي كنت كنتمنى بان لاسي عزني ولاسي ولا يتيروا قجاح هذه باش يعرفوا باش نعرفوا القيمه ديال الكتاب. انا كنشوف هكذا هذا من المنظار ان ان الاستاذ الدكتور المحترم سيدي اشار في الكتاب بانه له قيمه تاريخيه. مسؤوله ومواطنة ذات من من الناحيه الاكاديميه هذه نقطه ثم نقطه ثانيه انه يدير احداثيات تاريخيه التي تخدم الاحداثيات الجغرافيه والدينيه ولا قلت شي خطا بالسوء هذا انا اسرد كما اسرد ما من الكتاب نعم ثم آه قلتم بأن الكتاب يمكن وصفه بدقة، آه يعني التحرر آه والتبسيط. نعم، كذلك أن الكتاب وصفتموه بأنه تاريخ المغرب والمغاربة، وقلتم كذلك بأن لا يجب أنه ابتعدتم أثناء المنهجية في الكتابة، على تاريخ المعارضة وتاريخ الحكام وهذا إذا يعني ربما ما غتسمشي يعني يعني من الوقت حنا ما نتصيد يعني أن يعني تقولنا كيفاش هادشي ما ييجي ما كانسنا وقولك ربما إن شاء الله نجوبه كتير إن شاء الله نتعرض نتعرض